serà anar davant amb sol i conçó que inicia una certa vida i ara ens ha, eh, posant tots per anar tirant cap a portadors